לפני מספר סרטונים למדנו שאם יש לנו לוח אינסופי, בצורה אחידה, צייר אחד, לא אותו אינסופי, ותראו עוד אם יש לנו לוח אינסופי, בצורה אחידה, נגיד שזה מטען חיובי. השדה החשמלי שהוא יוצר אלה וקטורי השדה. הם צריכים להיות כולם באותו אורך. עצמת או ערכו המוחלט שווה לשתיים, כפול קבוע קולון, כפול פי, כפול צפיפות המטען של הלוח. אם זה אינצופי, מה צפיפות המטען? נוכחנו באמת שדה אחיד. צפיפות המטען שלו? צפיפות המטען היא הכל המטען חלקי השטח, או המטען ליחידת שטח. אם יש לנו לוח אינסופי, השטח הוא אינסופי. ואם זה מספר קבוע, גם המטען הוא אינסופי. קשה לעבוד עם זה. מה שאנחנו עוד יודעים הוא שכאשר יש לנו לוח סופי, בעל שטח סופי כלשהו, קרוב למרכזו, וקרוב ולב הוא מהווה קירוב טוב ללוח אינסופי הטעון בצורה אחידה. ואחר שאמרנו זאת, בואו נראה אם נוכל לגלות חלק מהתכונות של המתח, ואיך המתח מתקשר למטען. אם יהיו לנו שני לוחות מקבילים. לצייר זאת קודם כל, כדי לא לבלבל אתכם. נגיד שיש לנו שני לוחות הלוח הזה, לצייר את השני בצבע אחר, והלוח הזה. ונגיד ששניהם בעלי אותם מימדים. ושניהם אותו שטח A. נגיד שה-C של פלוס Q kan. זה פלוס Q, זה טעון חיובי, בסדר? אני יכול לצייר כמה מתענים כאן. אני אגיד שזה מינוס Q, וזה טעון שלילית. איך יראה השדה החשמלי בין הלוחות האלה? הוא של השדה החשמלי הנוצר על ידי הלוח הזה, ושל השדה החשמלי הנוצר על ידי הלוח הזה. שני יהיו קרוב למרכז. בנחה שהם קרובים אחד לשני, נגיד שמחק בינינו D, בסדר? בנחה ש קטן, קרוב למרכז, יהיה לנו שדה חשמלי קבוע. למשל, הירוק הזה ייצור קבע השדה שלו ירוק ככה. קרוב למרכז הוא קבוע. אלה אמורים להיראות קבועים. זה נראה כך קרוב למרכז. וזה יתחיל להשתנות ולבלוט החוצה קרוב לקצוות. פעם נוספת זה קבוע קרוב למרכז. זה צריך להיות בזווית מסוימת. הם מתחילים לבלוט החוצה. וזה יראה בערך ככה. בצורה דומה לוח ייצור שדה. חשמלי קבוע, מכיוון שהוא טעון שלילי, קווי השדה יהיו מכוונים אליו, לא ממנו החוצה. אז קווי השדה שלו יראו בערך ככה, קרוב למרכז הם יהיו קבועים, וקווי השדה יראו בערך ככה. כפי שאתם יכולים לראות, מי יהיו באותו ערך, ובאותו כיוון. והם יבלטו החוצה כאן. התמונה כוללתי שיש לנו כפלא עם השדה ביחס מה שהיה אם לנו רק אחד הלוחות אנחנו מתעסקים קרוב למרכז של הלוחות במקום בו השדה החשמלי קבוע וקירוב טוב נראה אם נוכל לקבל את הקשר בין המתח, הפרש הפוטנציאליים שבין הלוחות לבין השטח ואולי גם הקשר עם המרחק בין הלוחות אנחנו יודעים שהשדה החשמלי שנוצר לדי כל אחד מהלוחות התוונים. ציוד זה בקרחול. מה הוא סדר שמצור לדי על לוחת זה 2k כפול pi כפול sigma. Sigma יסח את כל המידע חלקי השדח. זה q חלקי a. רחון? אנחנו יודעים שסדר החשמלי נוצר לדי על לוח. זה יא באמת מטורד יכולנו להגיד שזה במינוס שלילי, כי זה מכוון אליו, אבל זה בעצם אותו הדבר. אנחנו רואים שקווי השדה חופפים, ואנחנו יודעים שהם הולכים לאותו הכיוון. אם זה שלילי, קווי השדה מכוונים אליו. אז פלוס 2k כפול πי, וזה q חלקי a. יכולנו להחסיר, ואז היה מינוס q חלקי a, אבל אנחנו יודעים שהם באותו אנחנו יודעים אז השדה החשמלי הכולל הוא 4K כפול פאי כפול קיוך חלקי A. אנחנו יודעים עכשיו את גודלו מדויק של השדה החשמלי. בואו נראה אם לקבל את המתח או הפרש הפוטנציאלים בין הנקודה הזאת וזאת. מהו הפרש הפוטנציאלים או מתח? המדע הוא היפרש באנרגיה הפוטנציאלית החשמלית ביחידת מתען כשהמתען נמצא כאן מעומת כאן כמה אנרגיה פוטנציאלית חשמלית פר קולון יש למתען כאן ביחס לכאן תח Chest תצ занילת להסתכל על זה אם היה לנו כאן מתען חיובי כי ברירת מחדל, אנחנו מניחים תמיד מתען חיובי כשאנחנו מדברים על מספרים חיוביים והכיוון של קווי השדה או מה היה חיובי אם מתען חיובי רוצה לעלות ללוח השלילי נוכל יותר נלמד שרוב התנועות בחשבנו באלקטרוניקה מבוצעות על ידי מטענים שליליים נעים האלקטרונים הם אלה שנעים בכל זאת נגיד שיש לנו או מטען חיובי יש לנו כאן מטען המתח חיובי או של עד כמה המטען רוצה לנוע לנקודה הזאת אם יש, יש לנו כאן אוויר יכול להיות שיהיה קשה דלתי אפשרי לעלות לכאן אבל אם לחבר חוט מוליף, בו המטענים יכולים לזרום, אז הם ילו. המתח הוא מדידה של עד כמה המטען רוצה לנורם. ניתן להסתכל על זה כלחץ חשמלי. רואה אני אקדיש שלם כדי להבין טוב את המושג מתח, כי זה המושג החשוב ביותר, הדבר השבנה, אם מדו פעם על סד חשמל או משהו דומה. נפגור לשאלה. אתם יודעים שזה השדה החשמלי הכולל, נכון? השאלה היא, מהו הפוטנציאל בנקודה הזאת ליחס לנקודה הזאת או המתח מכאן לכאן מהי כמות האנרגיה ליחידת מטען הדורשה כדי לקחת מטען חיובי מכאן לכאן בסדר? זכרו שאנרגיה פוטנציאלית חשמלית היא כמות העבודה הדורשה להזיז מטען מכאן לכאן המתח היא אותה עבודה, אך ליחידת מטען. נכתוב זאת. העבודה הדרושה כדי להזיז מטען מכאן לכאן, אז של 1 קולון, הכוח שווה ל-1 קולון, כפול השדה החשמלי. תהיה לנו לעבור את השדה החשמלי. תהיה לנו להפעיל כוח ששווה, ובכיוול מנוגד. הכוח יהיה השדה החשמלי, את הכוח. קולון כפול שדה חשמלי, מטען כפול שדה חשמלי, נותן לנו את הכוח על המטען, נכון? זה הכוח, בואי לנו להכפיל את זה במרחק, כוח כפול מרחק. על העבודה הדרושה תהיה, השדה החשמלי כפול D בג'אול, זה ג'אול. אז מה הוא עומד? אתה חשמליים? בגן הנקודה הזאת, והנקודה הזאת, נקרא נקודה הזאת A, נקרא נקודה הזאת B. אז VA פחות VB, זה המתח. זה ההפרש באנרגיה הפוטנציאלית החשמלית, חלקי המטען. או ליחידת מטען, המטען היה 1 קולון, זה שואר לחלק ב-1, אנחנו רואים שזה שווה, לשדה החשמלי כפול המרחק היחידה תהיה וולט כי אנחנו מחלקים ג'אול בקולון בסדר? אלה היחידות למה זה שווה? המתח, השינוי בפוטנציאל שווה לשדה החשמלי שאנחנו יודעים שהוא קבוע 4K כפול פי כפול קיו A כפול המרחק אפשר לכתוב זה מחדש בואו נכתוב את Q כפונקציה של V נעשה כמה פעולות אלגבריות ונקבל את Q כפונקציה של V נחלק שני אגפים ב-4π כפול KD ונכפיל שני אגפים ב-A. אז מקבלים. A חלקי 4K כפול פי כפול D וכל זה כפול V. למה זה מעניין? למה עשיתי כל העבודה הזאת כדי לקבל את הקשר הזה? מה שזה מראה, עם מלכים שהשטח של הלוחות אינו משתנה, זה קבוע. זה בהחלט קבוע. אם נניח שמרחק בין הלוחות אינו משתנה, אנחנו רואים שישנו יחס של פרופורציה בין המתח לבין כמות המטען של הלוחות. זה מעניין, כי לפני שעשינו זאת, יכולנו לחשוב שהמתח פרופורציוני לריבוע המטען או לשורש הריבועי שלו, עכשיו אנחנו יודעים שפרופורציוני ישיר. הביטוי הזה כאן יש שם. קוראים לו קיבול תפורה אחרת לכתוב את זה אם נחלק את שני אגפים במתח נקבל Q חלקי V שווה ל-1 חלקי 4K כפול Pi הכל כפול שטח חלקי מרחק פירוש הדבר הוא שכמות האנרגיה لا لا انا لا רוצה להתנס לזה. אנחנו נקרא אבור צורה נתונה, המוקדרת לידי השטח של הלוחות ומרוחק בינהן. אבור צורה נתונה אם אני יודע את קמות המיטען של הלוחות, אם יש מינוס יוקן ופלוס יוקן, אני יודע את המתח בין הלוחות והיחס. אני יודע את המתח שבין הלוחות אני יודע את הצורה. אני יודע איזה יש על הלוחות. לזה קוראים קיבול. ויחידת הקיבול היא פרד. אם מהנדסי חשמל, או אפילו אם רק כמה קורסים מהנדסת חשמל, תתעסקו בזה הרבה. עוד דבר שכדאי לציין, הביטוי זה כאן. רק כדי להכיר את המונחים. הביטוי זה כאן. 1 חלקי 4K תופול לזה קוראים אפסילון 0. אפס. או סתם אפסילון, והוא נקרא הדיאלקטרי של הרט. יתכן שבאחד מהסרטונים הבאים אסביר לכם למה זה נקרא כך אני כבר מעבר נתבלע את הזמן רציתי להסביר לכם ש... אתם יכולים לחשב את המתח בדבר הזה אותו אנחנו מכנים קבל, הוא בעל פיגול מסוים המתח הוא סוג מסוים של חשמלי עד כמה מטען כאן רוצה לנוע לכאן אם שמים חוט מוליך, תלמדו בעוד כמה סרטונים שהמטען הזה יזרום. בעצם המטענים השליליים יזרנו. זה ייצור צבן חשמלי. נעשה זאת כשנימד קצת יותר על חשמל. בכל צורה נתונה, יש קיבול מטען. כשנתון הקיבול, אם אני שם כמות מסוימת של מטען, אני יכול לחשב את המתח, או אם אני יודע מה הוא המתח, אני יכול לחשב את